اور یہ روزے کا جو روزے رکھنے والے کی جو فضیلت ہے جو روزہ دار ہے سبحان اللہ اس کی تو کیا بات ہے یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو روزہ دار ہوتا ہے جس نے سارا دن روزہ رکھا جو یہ عمومی بات ہے کہ عصر کی نماز کے بعد یا عصر ٹائم جب دن ڈھلنے لگتا ہے تو روزہ دار کے معدے سے نہ ایک ہمک اٹھتی ہے کیونکہ سارا دن اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہوتا تو اس کے معدے سے ایک ہمک اٹھتی ہے تو یہ حدیث پاک کا مفہوم کے حضور پاک علیہ صلاۃ وسلام نے ارشاد فرمایا اس روزے دار کے منہ سے وہ جو ہوا نکلتی ہے نا وہ جو ہمک نکلتی ہے اللہ رب العزت کو اس روزے دار کی وہ ہمک وہ ہوا کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ عزیز ہے یہ روزے دار کا جو ہے نا مقام اور مرتبہ ہے تو حضرت امام حضرت منہ علیہ صلاط وسلام آپ نے ایک دن عرض کی کیا باری تعالیٰ میں تیرا کلیم ہوں میں تیرے بہت زیادہ قریب ہوں کیا کوئی ایسا بھی بندہ ہے جو مجھ سے بھی زیادہ تیرے قریب ہے تو اللہ رب الزت نے ارشاد فرمایا ہاں تو حضرت موسیٰ علیہ صلاحت وسلام نے آگے سے سوال کیا کہ اے باری تعالی وہ کون سا ایسا بندہ ہے جو مجھ سے بھی زیادہ تیرے قریب ہے تو اللہ رب الزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ وہ بندہ وہ میرے زیادہ قریب ہے جو رمضان المبارک میں روزے رکھتا جو رمضان المبارک میں اور روزے رکھتا گیا اور وہ اللہ رب العزت کے اتنا قریب ہوتا گیا اتنا قریب ہوتا ہے کہ حضرت موس علیہ صلاحت اور اللہ رب العزت کے درمیان کچھ پردے ہیں لیکن روزہ دار اللہ رب العزت کے اتنا قریب ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے وہ پردے بھی ہٹا لیتا ہے اتنا قرب نصیب فرماتا گیا پھر سارا دن ایک روزہ دار بھوک برداشت کرتا گیا مشروب اعلیٰ سے اعلیٰ ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں کھانا ہر چیز ہمارے پاس وافر مقدار دے گا لیکن ہم نہیں کھاتے وجہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ ناراض ہو جائے گا فرض میں کتا ہو جائے گی فرض ہمارا ٹوٹ جائے گا سارا دن ہم جو ہے نا اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اپنے آپ کو ہر چیز سے روکے رکھتے گئے پھر جب افطار کا وقت ہوتا گیا پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تو نے سارا دن میری رضا کے لیے اپنے آپ کو ہر چیز سے رو کے رکھا اب مانگ تو کیا مانگتا ہے تو جو مانگے گا وہ تجھے عطا کروں گا جو تیرے لیے اچھا ہوگا تیرے لیے بہتر ہوگا وہ میں تجھے عطا کروں گا تم مانگ میرے سے